Claus Iohannis cere mobilizare națională. intraci, dragi tineri, în politic subliniere, îi schimbați un mai bine video. Presubliniere din Iohannis undeamn pe tinerii să intre în politic, pentru a duce la o via politică în care nu se mai regsesc actele de imoralitate subliniere i fuga de responsabilitate. Dragi, deci, dragi tineri, în politic subliniere îi schimbați politica din România în mai bine, le-a spus presublinierea dintele tinerilor. El a susținut joi, 26 aprilie a la Bacu, o alocui unem cadrul dezbaterii naționale viziunea tinerilor pentru viitorul României. Prezent în continuare textul al locui unii. Domnule preedinte al Consiliului Tineretului din România. Domnule primar al municipiului Bacu. Doamne prefect. Domnule vicepreedinte al Consiliului Judean. Dristinii invitai i reprezentanii ai organizailor de Tineret. Ne bucur ce suntem astăzi împreună pentru a purta un dialog despre viziunea pentru viitorii prioritile unor noi generații, în cadrul acestei dezbateri gestuite la PACU, oraul care. Timp de un an, a fost capitala tineretului din România. <truciilor> Vă felicit, Petroid, pentru modul în care, prin evenimentele ei, activitile desfurate, chiar ai reuaii, se aduce ei tinerii în prim plan, I, astfel, se îi încuraja ei să devin mai activi și mai responsabili.